Через гори, через скали, де терновники росли, Два братиші за Ісусом і тяжкі хрести несуть. Хрест легкий стани мій, не підрізуй, милий брате. Треба нести так, як взяв, як не може хтось донести Христос. Тресті Що Бог не допоможе, то хоч встань і пропадай. Не проп... Другий брат хрест маленький, Дякую! It tastes like